Cada any, la primera setmana d'octubre, normalment, es fa aquesta pujada de Sant Ramon, fins l'any passat, que no es va poder fer pel tema del Covid. Llavors, bueno, cada any sempre ha sigut, han tingut bastant d'èxit. Aquest any és molt especial, perquè justament és com un memorial de Jaume Bonic, que ens va deixar pel Covid i aquest any pues, ho fem amb pues, honor a ell. qui mou eh, a, a tota la gent són les associacions, qui, qui mou, com ara veiem, tantes persones per pujar a Sant Ramon, per fer activitats esportives, per fer activitats culturals. El teixit associatiu és, és la, el ciment que, que ens junta a tota la gent de Viladecans i per tant és molt important poder donar-los suport perquè continuïn amb aquestes activitats. ...más para... vamos, somos de subir a la montaña... ...pero vamos, que en este caso pues subimos con un grupo de gente... ...y lo pasamos mejor. que Ya va siendo hora de que nos vayamos saliendo un poquito de la calle y tal... ...y lo mejor manera de salir es haciendo un poquito de ejercicio... ...que lo hacemos cada año... ...y el año pasado pues nos ha muy mal no poderlo hacer. Y la verdad que nos hacía falta ya poder relacionarnos con la gente... ...no lo necesitábamos. Música